Rýchla fyzioterapia pre každého, rýchlo, jednoducho, efektívne. Ahojte, v tomto dieli Rýchla fyzioterapia si ukážeme, ako si pomôcť rýchlo účinne proti bolesti hlavy. Existujú samozrejme rôzne druhy alebo príčiny bolesti hlavy. My si povieme niečo o tom, ako si uľaviť od bolesti hlavy, keď tá bolest pochádza z napnutia tých krčných svalov a srpticy samej. Rozpoznáte to tak, že tá bolesť začína vzadu a preťahuje sa vlastne so spánkami dopredu. Nie je to tá typická migrénová bolesť. Najprv si uvoľníme všetky svaly nachádzajúce sa v prednej strane alebo prednej časti. Budeme to robiť plocho celou rukou, ktorú priložíme vlastne na všetky štruktúry, s tou rukou vytiaľneme vlastne tie štruktúry smerom ku kosti, to znamená, že tá ruka je nad kľúčnou kostou, aby nastalo to pnutie a vlastne hlavou budeme vykonávať nejaký pohyb smerom preč od tej ruky a takým je záklon do toho momentu, kedy sa napnú všetky tie štruktúry a ťahajú smerom od mojej ruky, smerom hore ku po prípade dozadu za záhlavie Vlastne vykonávame to zopárkrát za sebou, keby si vytierali celé tie štruktúry smerom k tej kľúčnej kosti. Samozrejme to všetko budeme robiť aj na druhej strane. Zopárkrát za sebou. Všetko toto držíte v takom príjemnom príjemnej polohe, aby ste si nejakú polasť. Ďalšie sa si budeme uvoľňovať je veľký rotátor hlavy ten má priebeh asi tento, že sa tu za hlavy a prebieha smerom dopredu na špičku tejto uh, kľúčnej kosti nahmatať ho môžeme najľahším spôsobom tak, že otočíme keď chceme pravý hlavu naľavo a hlavu predkloníme a smerom ku kľúčnej kosti on by nám mal vybehnúť sem vonku keď ho mám nahmataný, tak vlastne prstom a palcom si ho tak zacvikne medzi tie palce aby mi neušiel no a snažím sa ho takými pohybmi dovnútra dovnútra pouvoľňovať samozrejme môžem nasadiť aj vyššie no a snažím sa vytvoriť aj taký taký jemný stisk aby mi neušiel a tak ho tak umpávam z <laughs> do lava robím to samozrejme aj na druhej strane koľkokrát oh, vlastne to máte robiť no tak ako vám to je príjemné, ja trvím 3-4 krát, 5-6 krát Potom znova druhú stranu A tak to, to striedate Na jednej strane, na druhej strane Môže to aj trošku bolieť, ale to je normálne Posledným svalom, čo si budeme uvoľňovať v tejto prednej časti, je žuvací, žuvací sval Ten si uvoľníme tak, že môžeme to robiť hneď oboj strane Brúškami, palcov, teda prstov a Budeme takto vlastne chodiť hore dole po tej čelusti a môžeme zopárkrát tak cvaknúť zubami a vlastne keď počas toho cvákania nájdeme ten brúš, to prúško toho svalu to je pekne citeľné no a potom vlastne to budete ošetrovať tak, že si uvojnite tú sámku keď sa v tom strede toho svalu a Takým jemným tlakom a pohybom smerom do hora a do dola tými brúškami prstov uvoľňujete ten žuvací sval. Toto býva veľmi bolestivé hlavne u ľudí, ktorých pôvod uh, tej bolesti hlavy pochádza práve z týchto svalov. Nie je to také neobvyklé. To môžete kľudne 2-3 minútky robiť. Ešte dve techniky budeme robiť aj na zadnej strane. Prvá technika bude tiež s takými tými prúškami prstov, ako sme robili vpredu, na tom čuvacom svale, ale týmto smerom budeme uvoľňovať v zadnej strane všetky svaly, ktoré prechádzajú popri chrbtici smerom až po záhlavie. Robíme to tak, že vlastne obom, oboma rukami, prstami Kde sa zaháčkneme za tieto výbežky tej chrptice, vlastne nie za ne, ale po strane. Predkloníme hlavu a takým tlakom jemným necháme kolozať vlastne tie všetky prsty smerom po hore po záhlavie až po záhlavnú kosť, teda po Tiež môžeme ísť o viacerých nasadení, úzko pri chrbtici, teda blízko pri chrbtici. Robíme to jemne, nemusíme to robiť nejak moc silno, trošku ďalej. Aj tu vonkajšiu stranu sa si môžeme pekne po, ponaťahovať. No a vlastne vykonávame tu 3-4 krát. No a potom ešte jedna taká technika. Táto, bude, táto je dosť bolestivá, pretože tie body sú sami o sebe také citlivé. Bude to palcom, čiže takýmto spôsobom si položíme vlastne hlavu hej, do rúk, kde palec je zo zadnej strane pod lepkou no a tým palcom sa tak pekne ako keby tak, zaboríme pod tú lepku do, do tých úponov, tých svalov ktoré sa vlastne z dolnej strany upínajú na zahlavie no a snažíme sa tu nájsť ale taký ten bolestivý bod lebo tu je to práve dôležité aby to bolo na tom správnom bode keď ho nájdeme tak zostaneme vlastne celou váhou tej hlavy vysieť na tých dvoch hákoch teda našich palcoch a necháme pôsobiť vlastne tú zemskú príťažlivosť nech si to pekne tie palce vedia uvoľniť tie body po určitej dobe prestanú bolieť keď to cítim, že to to všetko, tak to môžem ešte znova ešte trošku ponasadzovať do ďalších bodov trošku na boku ja sa uvoľním hlavu, nechám ju vysieť alebo viacom smerom tej kršnej chreptici a vlastne pracujem tam s tou zemskou príťažlivosťou že nechám voľne vysieť tú hlavu v tých rukách kde tie palce zo zadu tak modovo ošetrujú vlastne všetky tie úplny Toto keď spravíte tieto cviky co párkrát za sebou a budete cítiť úľavu od vašej bolesti hlavy po prípade tá bolesť hlavy prejde tak môžete byť istí, že tá bolesť hlavy je z kršnej chreptice Takže do komentov napíšte, či vám to pomohlo, alebo v akej miere vám to pomohlo. Po prípade, ak vám to nepomohlo, môžete napísať svoj vlastný problém do tých komentov. Ja budem vám snažiť nejako na to odpovedať. Ak sa vám páči naše videa, samozrejme, pozerajte si aj ostatné. A nezabudnite stlačiť tlačidlo, odoberaj. Ahojte, a, a sme znova? Dlhšie sme tu neboli a nemal som čas.